Salam, xoş gördük. Cümhuriyyətimizin 100 illiyinə həsr olunan 200-lük əskinasların artıq fotoları sosial şəbəkələrdə yayılıb. Çasıbların əlinə dəyməyəcək bu 200-lük əskinasların digərləri kimi iki üzü var. Cümhuriyyətimizə həsr olunmuş bu 200-lü, 200-lüyün üz görüntüsündə də məlum bir saray şəkli yer alıb. Ay başınısa döyüm. Axı cümhuriyyətimizin banisi Məhəmmədəmin Rəsulzadə saray adamı deyildi. Bir ölkənin müstəqilliyinin banisi olasan, sənin adına novxanı da bir reykəldən başqa heç nə olmasın. Yüz illiyində də sənə həsr olunan bir əskinaz buraxsınlar, onun da sənin adınla yaxından düzəqdan əlaqəsi olmayan maraqlıdır. Bu əskinazların buraxdığı əskinazlardan 50 manat təqayüd alan Qarabağ əliləri, 120 manat pensiya alan axsaqqalaq birçəklər, 150 manat maaş alan müəllimlər. Necə yararlanacaqlar? Hər şey cəhənnəmə. 100 manatın özünə xırda tapılmayan bir ölkədə 200 manata xırda necə tapılacaq? Hə, yəqin ki, tapılmayacaq. 200-lük manatı deyirəm. Daha 4 çamadan əvəzinə ölkədən 2 çamadanla pul çıxarmaq lap asan olacaq. Bu puldan kasıb təbəqə istifadə edə bilməyəcəksə, özünüz üçün lap istəyirsiniz, 1000 manatlıq əskinaz bıraxın. Amma ehtiyatlı olma əskilmiş ideyalarınızla əskinas buraxmaq sizə ağır başa gələ bilər. Nəsə elə bel havada devalvasiya qoxusu var. Məndən demək olsun. Allah bu ölkəni devalvasiyalardan qorusun. Həm də div ali vasiyalardan